На війні він мав позивний Макоша. На мирній території більшість людей також його називають Макоша. Олександр Маковий, ветеран АТО ООС, каже, що це його друге ім'я. Макоша – це, можна сказати, моє історичне, це в мене дід був Макоша, батько був. Ну, тоді так кличка казали якби так, в селі, то так воно мені перепало в наслідство, це мій спадок такий. Військовослужбовець ЗСУ Олександр Маковей повернувся з російсько-української війни у 2015 році з двома пораненнями, двома контузіями і посттравматичним синдромом. Всі хлопці повертаються з цим синдромом. В когось він більш виражений, в когось він менш виражений, але він присутній. У мене він був, і я це розумів. Це проявлялося там в якійсь агресії, в якомусь непорозумінні, відчуття, ну, ти нікому не потрібен. Суспільство тебе не розуміє, і я тоді зрозумів, так як в мене маленька донька, і якби я маю бути для неї прикладом, я зрозумів, що з цим потрібно боротися. Аби підтримати свою доньку, яка займається фехтуванням, той став для неї спаринг партнером Я почав займатися фехтуванням, і так у мене почалася така спортивна реабілітація. Я зрозумів, що оці всі проблеми, військові та ця війна тихенько відходити на задній план. У 2019 році Макоша доєднався до ветеранського спорту. Перші змагання та досягнення були садаптовані для ветеранів видів спорту на іграх нескорених. Далі перемога на іграх героїв. Наразі ветеран увійшов до складу збірної України і готується до змагань «Ігри воїнів», які проходитимуть у вересні в Орландо, США. Там Олександр метатиме диск, штовхатиме ядро, гратиме в баскетбол на візках та волейбол сидячи. На кожні змагання вибираю якийсь новий вид спорту, де я представляю себе і показую, що якщо є бажання, можна досягати результатів. Поставив собі за ціль, якби розвивати от саме ветеранський спорт, долучати ветеранів, тому що ну я бачу, дійсно воно допомагає. Хлопці в змагальному цьому процесі забувають про війну, з'являються якісь нові цілі. Реабілітуватися після війни Макуші допомагає не тільки спорт, але й театр. Ветеран є учасником театру студії без меж. Це неодноразова акція, що я там зіграв в театрі і що я розвиваюся. Театр мені дає задоволення. Це класно, це якась, ну, теж як в спорті, якісь досягнення, це надихає також. Дружина Олександра Наталія родом з Луганщини. На Хмельниччину приїхала ще студенткою. Каже, що серце болить за малу батьківщину. Жінка й досі за сльозами на очах згадує, що пережила, поки чоловік був у гарячих точках. Стараюсь не згадувати, тому що це дуже тяжко, хто цього не пережив, то, то не пойме. Коли він прийшов з е, війни, то я сказала для себе, що для мене війна закінчена, тому що він прийшов живий. Я старалась його відлікати, долучати до роботи, ну, загружати, щоб він менше згадував і ну, менше цим, цим жив. Згадуючи про дружину, у Олександра на очі також навертаються сльози. Він називає її своїм янголом-охоронцем. Портрет коханої чоловік викарбував татуюванням на своїй руці. Дружина це мій особистий янгол-охоронець, вона моя муза, вона мені допомагає, надихає мене, піклується про мене.